فرون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا نا بنا کم کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے رب بڑا ہی کریم ہے آپ یقین کریں مولا کے دینے کے انوکھے ہی انداز ہیں یعنی حضرت موسیٰ کو تور کے پاس آگ لینے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی فرما کے نبی بنا لے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالیں تو رب وہاں سے نکال کے مصر کا حکمران بنا دے وہ بڑا ہی بے نیاز ہے مولا کے دینے کے انداز بڑے ہی انوکھے وہ بڑے انوکھے انداز میں نوازتا ہے تو حضرت موسا جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کیا ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں تھی تو پریشان بھی ہو گئی ان کی امشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جاتے ہیں حضرت موسا علیہ و سلام دریا میں بہتے بہتے نا فرون نے نا دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا آپ کو ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے. میرا فارم ہاؤس اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرہ کہتے تھے تو اس اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا وہاں پہ حضرت علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر سندوک کے اندر جا رہے ہیں فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھی بڑی تڑپ تھی بیٹے کی وہ بھی وہاں کھڑی تھی سندوک تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی امشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہوگی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے یہ تو اب مارنا لے گا لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آس یہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے تو ایسے ہی چھوڑ یہ پتہ نہیں کہاں سے رکھ نہ لیں رکھ نہ لیں تو حضرت مسا علیہ سلامت السلام سلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں مکسا علیہ السلام اسی کے ہیں تو آس یہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نہ بس بہت ہی سوار ہو گیا ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے یہ پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا اب رکھ لیا مان گیا فرعون آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا تھا کہ میری سلطنت حضرت مسا پیدا نہ ہو جائیں تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے اسی کے گھر میں اب عورتیں منگائیں گئی دودھ پلانے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے تو آپ کی امشیرہ نہ دائیں بائیں گھومتی رہتی تو کہنے لگی جناب سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں بڑی صاف ستھری ہے مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیئے گا تو پھر کہنے لگا دوڑ کے لا تو اپنی والدہ کو لے کے آئی تو حضرت مسا نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا پھر کو پھر تھوڑا شک ہوا ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرون ایک دن اٹھایا ہوا تھا حضرت موسا کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی تو آپ نے تجھے غلط فہمی ہے یہ وہ نہیں ہے اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی یا تو پیار کرتا ہے اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہدے میں میں تلخی محسوس کرتا ہوں اس نے کہا بچوں کو کیا پتا خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی ایک طرف انگارے رکھ دیے وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے ہیں حضرت موسی بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نہ اللہ کے نبی تھے جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں تو حضرت موسی علیہ الصلوۃ بجائے انگاروں کی طرف جانے کے نبی تھے وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے فرعون کہنے لگا اپ بتا اللہ تعالی نے حضرت جبریل کو بھیجا انہیں کہیں ادھر نہیں جانا آپ ادھر جائیے. تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا تو آس ہی کہنے لگی سمجھ آئی بچے کو کیا پتا کدھر جانا کدھر نہیں جانا اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی وہ بچہ ہوتا تو آگ اور بعد مفسرین نے لکھا یہ جو حضرت منہ دعا مانگتے تھے نا رب بھی لی صدری سر لی امری یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی تو آپ دعا کرتے تھے کہ یع میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے کے سامنے بات کر سکوں وہی نے سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی موسا بھی فرون کے گھر میں پلنے لگے اور جب جوان ہو گئے تو فرون کے ہاں جو ظلم ہوتا تھا حضرت مسا اس پر بول پڑتے تھے جلال فرماتے تو فرعون پھر ناراض ناراض رہنے لگا یہاں تک کہ اس نے آپ کو نکال دیا آپ تشریف لے گئے وہاں سے تو حضرت مسا ایک دن شام کے وقت دوبارہ آئے بستی میں لوگ سوئے ہوئے تھے تو دو آدمی ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعن کی اپنی قوم میں سے وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے لیکن وہ جو حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا شخص تھا اس پر وہ قبطی وہ جو فرعون کے قریبی لوگوں میں سے تھا وہ ظلم کر رہا تھا اور بود اٹھانے کی بات کر رہا تھا اب اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہیں دیکھے میرے ساتھ کس طرح کی بات کر رہا ہے تو حضرت موسیٰ کا ارادہ بھی نہیں تھا آپ نے بس اس کو سمجھایا پر کچھ لوگوں کو سمجھ تو حضرت موسا نے پھر ایک موقع مارا ایک گونسا مارا صرف ایک ہی ایک ہی یہ کئی تگڑے اور دلیر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ گھونسا ایک بھی برداشت نہیں کرتے وہ ایک مارا آدمی دڑام سے زمین پہ گرار ماری گیا حضرت موسیٰ کا ارادہ نہیں تھا ایک وہ مر گیا حضرت مرسا سلامت السلام نے اس بات پر اپنے رب سے استغبار بھی فرمائی قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے معافی چاہی کہ اللہ میرا ارادہ نہیں تھا بہرحال اگلے دن نہ حضرت موسا دوبارہ آئے وہ سنا کرتے تھے نا ہم کہ بیوکوف دوست سے مند دشمن بہتر ہوتا ہے وہ کم از کم دشمنی تو اکل مندی سے کرتا ہے نا لیکن جو بیوقوف دوست ہو بیوقوفی حضرت موسا دوبارہ آئے تو وہ بنی سر اگلے دن کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا پھر اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت موسا کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ تیری عادت ہے تو خود بڑا جھگڑا ہے تم نے روز نیا جھگڑا شروع کیا ہوتا ہے حضرت مسا جب اس کی طرف بڑے نہ ڈانٹنے کے لیے تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا کہنے لگتا ہے جس طرح آپ نے اسے کل قتل کیا تھا مجھے بھی قتل ہی کریں گے یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ آپ جب تک کسی کے طبیعت کے مطابق چلیں گے اور راضی رہتا ہے اور ذرا آپ اس کی طبیعت سے ہٹتے ہیں تو وہ شور کرتا ہے اس نے کہا جی آپ مجھے بھی لگتا ہے ماریں گے حضرت موسا کلیم اللہ اللہ نبی نا سلاۃسلام کے بارے میں جب اس نے شور کیا تو بات پھر فرون کے دربار تک گئی وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا اس نے کہا ڈھونڈو پکڑو اور ماز اللہ شہید کریں گے کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ جہاں سے ہجرت کر جائیں اس لیے کہ آپ کے لیے یہاں حالات درست اور بھائی یہ چھوڑ دیا کریں بات کہ فلاد میں کیا میں فلان لگا حالات کیسے خراب ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے کیوں آئے حضرت مسلم سلاۃ السلام نے ہجرت کیوں فرمائی یہ ایک ایسی عجیب بحث ہے جس کو لوگ بلا وجہ چھوڑ دیتے بلا وجہ چھیڑ دیتے اس پر اور بالخصوص ایک خاتون نے ایک دفعہ مجھے پیغام دیا تو میں بڑی اس کی بات سن کے مجھے عجیب لگا وہ کہنے لگی کہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ہے مجھے طلاق ہو گئی تھی تو مجھے ایک تانا روز سننے کو ملتا ہے تو اتنی اچھی ہوتی تو وہاں نہ رہ لیتی بتانے والی بات ہے ضروری ہے کہ بیوی بی غلط ہوتی ہے تو طلاق ہوتی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دو صاحب کو ابو لحاب کے دو بیٹوں نے طلاق بھیج دی تھی کس کی غلطی تھی تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیوں طلاق تو اتنی جلدی بات تھوڑی کر دیں گے آپ تھوڑی احتیاط فرمائے بولنے تو حضرت موسا وہاں سے نکلے اور آپ مادین کی طرف چلے گئے مادین وہ علاقہ تھا جہاں فرعون کی حکومت کوئی نہیں تھی حضرت مسا جیسے ہی وہاں پہنچے تو ان کے اندر ایک جذبہ تھا ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو گھاٹ پہ پانی پلا رہے ہیں اور دو خواتین ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں تو حضرت موسا کلیم آگے بڑھ کے کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی تو وہ کہنے لگی ہمارا بھائی کوئی نہیں باپ ہمارا بوڑھا ہے اللہ اکبار مجبوری یہ ہے ہم ہیں بھی پردہ دار گھرانے کی مجبوری ہماری یہ ہے کہ جب تک یہ سارے لوگ پانی پلا نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہماری باری نہیں آئے گی تو حضرت مساخ علیم اللہ علیہ سلط و فرمانے لگے اچھا یہ بات ہے تو جانور مجھے دو وہ ہو یہ رہا تھا کہ چونکہ مرد پانی پلا رہے تھے تو اور جتنے بھی مرد آتے جاتے تھے وہ گھستے جاتے تھے وہ گھستے جاتے, جاتے تھے اور عورتیں بےچاری کھڑی تھیں حضرت موسا جھاٹ سے آگے بڑھے پیچھے ہٹو ان دو خواتین پاک باز عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر آپ دوبارہ وہیں بیٹھ گئے وہ بیبیاں جلدی جلدی گھر گئیں جا کے اپنے والد سے کہنے لگی ابا جی کمال ہو گیا اس بستی میں ایک ایسا آدمی ملا ہے جو عورتوں کی طرف دیکھتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جو مجبور اور بے بےکش کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے فرمایا جلدی لاؤ کچھ مفسرین اور طرف بھی گئے ہیں لیکن جمہور نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے حضرت شعیب نے گھر بلایا اپنی ایک بیٹی کو بھیجا فرمایا بیٹو بلا کے لاؤ وہ جب گھر آئے تو آپ فرمانے لگے آپ میرے ساتھ اجرت طے کر لیں آٹھ سال یا دس سال آپ میری بکریوں کو چرائے میرے گھر میں رہیں اور پھر فوراً ہی فرمانے لگے اگر آپ ہمارے گھر میں رہیں گے دیکھ بھال کریں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دوں تو آٹھ سے دس سال حضرت مسئلہ نے وہاں قیام فرمایا اور پھر جب اب کا نکاح ہو گیا تو آپ اپنی بیوی بی کو لے کے مصر کی جانب جا رہے تھے تو رستے میں نا ٹھنڈ زیادہ ہو گئی تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے وہاں آگ جل رہی ہے میں تیرے لیے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تو تاپ سکے گرمی حاصل کر سکے وہاں گئے تو درخت سے آواز آئی موسا میں تیرا راب ہوں درخت سے آواز آئی موسا میں تیرا راب ہوں اور حضرت موسا کلیم اللہ کو وہاں وہی آنی شروع ہوئی وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عطا فرمایا جو پھر بعد میں ازدہا بنتا تھا رب کریم نے وہ حضرت مسا کلیم کو ید وہ عطا فرمایا اپنا ہاتھ گرے باندھ میں ڈال کے نکالتے تھے تو چاند اور سونٹ کی طرح روشنی دیا کرتا ید لیے بیٹھے ہیں اپنی میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ مولا کے دینے کے انداز بڑے انوکھے ہیں بھائی یو سف کھینکتے ہیں تو اللہ مصر کا حکمران بنا دیتا فراؤن تکلیف دیتا ہے بظہر حضرت موسا کو دیش سے نکالتا ہے تو اللہ تبارک و وطالعہ انہیں نبوت کی دولت عطا کر دیتا ہے تو یہ اللہ تبارک و وطالعہ کی تقسیم ہے نا جی اور مولا کے دینے کے انداز انوکھے ہیں نرالے ہیں بے نیاز ہے نا جب دیتا ہے تو پھر کمال ہی کرتا ہے